Продовж минулого тижня країна отримала багато страшних звісток із фронту. Однією з них була смерть героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да 9 березня захисником попрощались на Івано-Франківщині. Похоронне богослужіння очолив владика Микола Семенишин. 10 березня Дмитра Коцюбайла поховали в Києві на Скольдовій могилі. Чин похорону очолив владика Йосиф Мілян. Попрощатися з героєм України до храму Святого Миколая Чудотворця прибули священники, капелани, побратими, родина та близькі полеглого воїна Дмитра. Владика зауважив, що із подвигом і відважною смертю воїна Дмитра з його похороном на Аскольдовій могилі починається своєрідний пантеон героїв. Глава Української Греко-Католицької Церкви зустрівся з повноваженим з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Блаженніший Святослав із Олегом Котенком обговорили та погодили можливості співпраці між цим органом державної влади й Українською Греко-Католицькою Церквою і проаналізували вже проведені спільні заходи. Йдеться про зустріч блаженнішого Святослава з родинами військовополонених і зниклих безвісти, яка відбувалася 30 січня у Патріаршому домі у Львові. Відбулася третя, 74-та сесія постійного синоду Української греко-католицької церкви. Вона тривала з 8 до 10 березня в онлайн-форматі і стосувалась душпастерського супроводу постраждалих від війни. Вкотре блаженніший Святослав наголосив на важливі ролі Української греко-католицької церкви щодо зцілення ран війни. Задля загоєння фізичних ран церква покликана розвивати вже сьогодні медичне капеланство, задля психологічної підтримки стати партнером для державних та громадських Організацій, а за для загоєння духовних ран бути справжнім польовим шпиталем. Донецький екзархат придбав реабілітаційні рукавиці для поранених військових. Кошти зібрали вірні Української греко-католицької церкви у Чикаго під час різдвяної коляди. Тепер медичне об'єднання МВС України у Запорізькій області отримало роботизовані реабілітаційні рукавиці. Загалом вдалося зібрати 10 тисяч доларів, які передали Донецькому екзархату Української греко-католицької церкви для лікування українських захисників. Реабілітаційні рукавиці допомагають пацієнтам відновити активні рухи в пальцях після інсульту усіх видів черепно та інших захворювань, пов'язаних з порушенням функції рук чи м'язовим напруженням. Рукавиці вже активно допомагають нашим пораненим військовим відновлювати свою повсякденну роботу. Патріарша фундація «Мудра справа» продовжує доставляти продуктові набори на деокуповану Херсонщину. Місцеві греко-католицькі священики організовують роздачу допомоги для мешканців сіл Чорнобаєвка та Музиківка, Сонячна і Федорівка, Зеленівка і Інженерне та Зміївка, а також міста Береслава. Координатор патріаршої фундації «Мудра справа» на Херсонщині отець Олександр Більський наголошує, що через роздачу продуктових наборів та інше служіння церква дарує людям надію і підтримку. Благодійна організація Мюнхен допомагає Україні, передала автомобілі для медичних бригад. На подвір'я Катедрального храму Покрову Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви організація доставила три машини для евакуації поранених воїнів і забезпечення гуманітарних потреб людей поважного віку на звільнених територіях України. Апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії Владика Богдан Зюрах звершив чин освячення цих транспортних засобів, далі вони попрямують до України. Кардинал Вашингтона Вілтон Грегорі та митрополит Борис Гудзяк. Спільно відслужили літургію за мир в Україні до молитви у базиліці Непорочного Зачаття у Вашингтоні приєдналися архієпископ Кристоф П'єр апостольський нунцій у США, архієпископ Тімоті Брольо, який очолює Архідіоцезію Військового капеланства і є президентом конференції католицьких єпископів США, а також кардинал Дональд Вюрл, єпископ емерит Вашингтона. Митрополит Борис, який нещодавно відвідав Україну від імені блаженнішого Святослава, єпископів, духовенства та вірних Української Греко-Католицької Церкви та всіх українців подякував американським католикам за допомогу і солідарність. 10 березня в Католицькій церкві відзначають 10-ту річницю обрання Вселенським архієраєм Папу Франциска. З цієї нагоди блаженіший Святослав надіслав папі Вітального листа, в якому висловив вдячність за підтримку України і відновив прохання про спільні зусилля для досягнення справедливого миру для українського народу. Відбулась щорічна проща Київської архієпархії до Тараса Шевченка на Чернечу гору в Києві. Її 11 березня очолював владика Йосиф Мілян. Разом із владикою Йосифом до могили Тараса Шевченка прийшли владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії, а також священники та вірні із Черкащини, Чернівщини, Київщини, Житомирщини і Вінничини. Після літургії відбулась урочиста хода до могили Шевченка на Тарасовій горі. 14 березня вперше відзначали День добровольця. З цієї нагоди отеці глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав мужніх і героїчних українських добровольців, які, починаючи з 2014 року, за покликом власного серця стали на захист батьківщини і сьогодні здобувають для України перемогу над російським агресором. Глава Української греко-католицької церкви зазначив, що відповідь волелюбних українців на повномасштабне вторгнення агресора в лютому 2022 року Став саме масштабний добровольчий рух.